Мені зателефонували, зателефонували і сказали, що наше відділення попало, прилетіло від Русні. Постраждала десь половина загальної площі. це десь около 100 квадратних метрів. Основна операційна зала не постраждала ми працюємо з колегами над швидше на, на, на як швидше оновлення роботи відділення. Ми розуміємо, що на це потрібен певний час, які, якісь дні. От. але е, головне, що всі живі і здорові. Привезли нову от при на весах приварили, на початку березня 2022 року перший раз прилетіло, було частично вибити вікна, а другий раз прилетіло в, на початку е, червня, тож також 2022 році, е, більше випало вікна, як ви бачите, вже тут все забите, у нас не було ні вікон е, зовсім. Ну а третій раз, це вчора, е, прилетіло і згоріла частина нашого відділення. Наше відділення обслуговує три тисячі адрес. На даний момент у відділенні є до тисячі рекомендованих листів і до трьохсот поштових відправлень посилок, експреси і стандарти. Також у нас є міжнародні відправлення, вони теж є десь около 100 єдиниць. Хай наші кореспонденти не хвилюються, посилки не постраждали, деякі, деякі, деякі рекомендовані листи пошкоджені, але більша частина посилок не постраждала. Всі посилки будуть відправлені на головне відділення і потім будуть доправлені до відділення 54.056 вам прийдуть смски о том, щоб ви прийшли і отримали ці відправлення. Надіємось, що все буде добре і наші клієнти повернуться до нас, і ми будемо працювати. Ми віримо в наші Збройні сили України, віримо в нашу перемогу, і все буде добре, і Україна Pona do Céu. Pona do Céu.